بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله علي أنا مصر علي سعيد أنا أهنا في السمار هل السمار أسمار أسمار للسطاة شكراً أصير حموش هل خضرة؟ كل شيء تمانين؟ كل شي 80 كل شي 80 رئيس تيانس. باربار بعد بار أربعة درام كاري شحال الخضره. خضره؟ والله ما قال لك سيدي 4 دراهم. 4 دراهم. لا الخضار عنده 4 دراهم. اي هذا. هذا اللي هنا اللي ما شحال عندهم. اللي داير قالوا 70؟ وهذا ما كاع؟ قال 4 دراهم. 4 دراهم. الله شد البطاطا لا ياك، <تصفيق> <هي. تصفيق> <صحتك أدل. تصفيق> <تصفيق> <الليستر. تصفيق> شويه عندك <تصفيق> <تصفيق> الله, الله وينك <تصفيق> <تصفيق> هنا الدريه هذاك سيني كاين الله الله يستر ليك اهلا مرحبا انا الله انا مرحبا انا مرحبا انا اهلا انا مرحبا الله مرحبا انا مرحبا مرحبا الله مرحبا مرحبا مرحبا انا مرحبا مرحبا كاين وضعك خطار الليلة بي خير الحمد لله رئيس المكوين <تصفيق> خير موجود وعلى أصحاب قليها أصحاب قرها أخوة خير موجود بارك الله الله إلا موجود خير ما رأى مسيحيان كديره شو القراءة كديره؟ أما حسن دبها هذه ولي هاد؟ هذه رطيليه هذه الحمراء كله مذاقها كله بحال الحال هاد؟ كله مذاقه كله ####يا الله وحسي واخا أسي جواد الله يحفضك ليا غير_واضح دخل عندنا جواد دخل اليوم أطلقى. حكيم شهر ربيع؟ خيسر ربيع. شحال عندي يلاه ترجعت ترجع تزيد يلاه بسلامة عليك كيداير السوق كيداير زين موجود اليوم يا سلام، آه يا سلام، يسخر الله يسخر، عليهم. ضروري. اللي شي حاجة راه عجباتي غادي يجي ليها... يا بارك الله فيك ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها في مشروع موجود الحمد لله 400 400 يكس الدراري ميميكس <سؤال> هادو هادو شحاله محمد 500. 500 ريال فيهم <موت> 12 موس 12 <موت> <هاز> <موت> <موت> <موت> <موت> <موت> موس ريال باش باش غير واقف هو كاين هذا كاين هادو 100 ريال لا لا <صفيق> او كل واحد يمشي على قياس. كل واحد يمشي لقياس قياس. لا هو السلام عليكم اخ كيداير؟ جينا نصورها شحال دايرين الثمن لا درهم هل داري؟ دارم سواء بكوله هات